السلام عليكم ازيكم عاملين ايه؟ اتسألت كتير جدا جدا على انواع البخور اللي بستخدمها في البيت وبما ان الماجد العود قرر يحطم الاسعار وعامل تخفيضات توصل لحد المية مش على البخور بس لا ده كمان على العطور فانا قلت ان انا افيد حبايبي بيها بصوا بقى انا هركز لكم في الفيديو ده على البخور اللي انا اشتريته تمام تقدروا تطلبوه من اي فرع او اونلاين تمام بنفس السعر وبنفس التخفيضات انا جبت دخون الشيوخ وعود البيت والاسعار هتظهر لكم بعد التخفيض على الشاشه حيلا بصوا بقى هنا سأصمت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل ريحة وفخامة وشكل بصوا مش قادرة أوصف لكم حاجة قيمة موجودة في بيتك جبت بقى المباخر الحلوة بتاعتي فحم سريع الاشتعال ادي دخون الشيوخ وأدي اديله ادي الريحة مالت البيت في ثواني عود البيت بجد العروض حلوة جدا الحقوا عليها لا تفوتكم وباي باي